У зв'язку і зростанням вартості пального міська влада розглядає питання щодо підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Приватні перевізники говорять, ціна в 10 гривень не є рентабельною, тому чекають, аби ухвалили відповідне рішення. От я сьогодні розрахував 4 круга, заправився. На план мене питає здати, що на заправку, а як водітель собі, я не грав не за роботав. Піпрос, треба або ні. Якби мені зробити роботу, на встановлюватися. Віктор більше п'яти років працює на маршруті приватним перевізником. У зв'язку з підвищенням цін на паливо та зменшенням пасажиропотоку в місті, ледве вистачає заправити авто та здати щоденний план, говорить водій. Половину уменьшився поток, немає потоку, поток уменьшився і соляру задавлюється. соляру по 40 поставити, не треба більшість підтримувати, соляру опустить по 40, цього тобто не треба подивати проїздництво. Ціна на перевезення формується з кількох показників – пасажиропотік, вартість палива, вартість витрат на справний стан автотранспорту. Ціни на пальне сьогодні змушують збільшити вартість проїзду, говорить директор комунального підприємства Миколаїв Пастранц. У сьогоднішніх реаліях, коли вартість топлива, палива підвищується, і наразі останньою, підвищення ціни, вартість палива підвищилась майже на 30%. Розглядається питання щодо підвищення цін на проїзд у місті Миколаїв. Найближчим часом це питання буде розглядатися міською радою і сподіваємося, що ціна на проїзд буде підвищена, тому що без цього ми не зможемо працювати, тому що наразі наші перевезення не є рентабельними. На відповідний пасажиропотік довелось коригувати кількість транспорту, що курсує місто. Утім, ціна в 10 гривень за проїзд пасажира все одно не покриває витрат водіїв, говорить експерт в галузі пасажирських перевезень Едуард Волошинович. На сьогодні дійсно пасажиропоток суттєво зменшився і в е, декілька разів впала кількість автомобільного е, пасажирського транспорту, який курсує вулицями і маршрутами міста. І е, той тариф, який був прийнятий е, за е, мирних часів і е, дорівнює 10 гривень, е, то він, звісно, що зараз він, він, жодним чином не... Покриває собі витрат перевізників на і приватних перевізників, і комунального перевізника на надання послуг з перевезення пасажирів. І дійсно, зараз перевізники працюють в дуже критичних умовах, і єдиним джерелом для джерелом доходу перевізників це є плата за проїзд. Планують підвищити вартість приїзду з пасажира до 15 гривень, говорить Миколаїв Пастранс. Така ціна за висока для миколаївців, вважає Олена, жителька обласного центра. «Багато людей у нас тимчасово повиїжджали, багато людей у нас не працюючи, нема бензину, так, важко всім, але я думаю, що тимчасово потрібно переждати з підвищенням ціни». Подоспроможність пасажирів низька, так само, як і кількість цих пасажирів. Утім, в умовах відсутності грошей для обслуговування та заправки авто перевізники не зможуть виконувати свою роботу, говорить Едуард Волошинович. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.